Jó reggelt, köszöntelek a DevOps Akadémia villámképzésén, én Csakó Krisztián vagyok. Mai alkalommal a multipassről lesz szó, ami egy nagyon jó eszköz arra, hogy Ubuntu alapú virtuális gépeket akár Windows-on, Linux-on vagy mac gyorsan, könnyen, egyszerűen létre tudj hozni, használni. Mire jó ez? fejlesztésre, tesztelésre, ahol egyszerű gépeket kell gyorsan létrehozni, valamit abban futtatni, megnézni, hogy hogyan működik, és utána azt könnyen egyszerűen le is tudod törölni. Nincs szükség arra, hogy bonyolult telepítési eljárásokon menjél végig. Egyszerűen kiadsz egy parancsot és van egy működő virtuális géped. Erre jó a multipass. A mai alkalommal megmutatom neked a telepítését Windows-on, Linux-on és macos en illetve a használatának az alapjait, hogy virtuális gépeket létrehozni, indítani, leállítani, felfüggeszteni, újraindítani, törölni, eltakarítani az útból azokat, amik már nem kellenek, illetve nyilván menet közben ezeknek a használatát, hogyan tudsz benne parancsot futtatni, hogyan tudsz benne shell-t indítani, illetve hogyan tudsz egy olyan aliaszt létrehozni, amivel a host gépen kiadott parancs automatikusan a virtuális gépben fog lefutni. Illetve a host mappa csatolása, hogy ugye a host gépeden lévő fájlokat el lehessen érni a virtuális gépbe, vagy ami ott készül, az megmaradjon a hostgépen a virtuális gép törlése. Után is ez is benne lesz, illetve a virtuális gépek automatikus inicializálása, ami szerintem az egyik legnagyobb haszna ennek a megoldásnak, hogy CloudInit segítségével, egy Cloud Config beküldésével egy komplett előre inicializált virtuális gépet kapsz, tehát elindulunk egy alap Ubuntu-ból, és azon elvégez mindent a CloudInit neked, amit kell. Ennek a használatát is megmutatom. Vágjunk akkor bele, kezdjük a Windows-os telepítéssel. A Windows-os telepítéshez, illetve bármilyen más telepítéshez a Multipass.run oldalra kell menjél, és ott van leírás arról, hogy hogyan tudod telepíteni. Itt az Installnál lehet kiválasztani az operációs rendszert. Kezdjük a windows A Windows-os telepítéshez itt van a link a, ahhoz, hogy le tud tölteni, ez a download multipass for Windows, ezt letöltött, ez egy telepítőt fog nekem letölteni, ezt meg is tette, megnyitom a telepítő fájt, igen, futtatni fogom ezt a telepítőt, azt mondja, hogy telepítjük, igen, next, gyakorlatilag egy agree, azt mondja, hogy megkérdezi, hogy milyen virtualizációt akarsz, és itt a Windowsnál nagyon fontos, ha, ha Windows 10 vagy 11-ből Pro Education Enterprise verzió van, amiben van hyper -ray akkor a Microsoft hyper v opciót választ, Hogyha olyan Windowsod van, amiben nincs Hyper-V, például egy Home Edition, akkor az Oracle VM VirtualBox-os opciót választ, és telepítsd föl az Oracle VirtualBox-ot is, ahhoz, hogy tudjál virtuális gépeket létrehozni. Ez egy Windows Pro, amin én csinálom, ezért a hyper v változatot fogom választani. hogy ezzel megyünk. Szeretném, hogy a multipass belle legyen a fastbe, tehát el tudja mérni parancsorból, amikor használom, Ez egy parancsori eszközről beszélünk itt Windows alatt is, és hova telepítsük a program multipass alatt tökéletes, föltesszük a különböző kiegészítőit a démonjával együtt, és a telepítés után azonnal lehet használni, ennyi kell ahhoz, hogy működjön. Tehát, amint látod, maga a multipass nem egy virtualizációs eszköz, ő egy virtualizációs management eszköz, és használja maga alatt az operációs rendszer által adott virtualizációt. Ez Windows alatt, mint az előbb elmondtam, vagy a hyper v vagy a VirtualBox, attól függ, hogy milyen Windowsod van. Linux alatt a QMU, illetve a KVM környezet, macOS alatt pedig a macos a saját virtualizációs környezete, de bármelyiknél lehet a Virtualboxra is váltani ezekből. Jo, azt mondja, hogy ahhoz, hogy ezt használni tudjuk, újra kell indítani a Windows-t, mert a Windows általában újra kell indítani, úgyhogy hajra Egy Windows újraindítása után ez működni fog. Még megtörtént a Windows újraindítása és innen kezdve tudom használni a multipass-t. Itt a legegyszerűbb azt gondolom, hogy egy PowerShell-t indítani, amiből tudunk dolgozni. Azt mondja, hogy Windows PowerShell. Így a PowerShell-ben egy multipass version kiadásával látnom kell, hogy milyen multipass-ünk van. 1.10-es verziói multipass van a rendszeren. Itt, ha el szeretnék indítani valamit, hogy bármit szeretnél csinálni, a Multipass Help parancs, az kiírja neked azt, hogy milyen lehetőségeid vannak, milyen parancsaid vannak, illetve a hálózatot. Akarod például megnézni egy Multipass Networks, az kiírja neked, hogy milyen hálózati csatolók érhetők el a Multipass virtuális gép számára. Jelen pillanatban egy darab Ethernet csatolója van ennek a gépnek, ami megfelel a valóságnak, ezt mondja ahhoz, hogy egy virtuális gépet el tudjak indítani, egy meg kell keresnem mondjuk azt, hogy milyen virtuális gépet szeretnék, egy multipass Finddal, mondjuk egy Ubuntu Gemit szeretnék, akkor egy Ubuntu Gemire rá tudok keresni. Így van, ebből létezik egy 2022.0902-es változat, és ha ezt el szeretném indítani, akkor ezt egy multipass launch parancsal tudom megtenni, legyen a neve. Gem, illetve a, a gembit, tehát az az image, amit használok, és a nevét azt egy mínusz mínusz némmel megadom mondjuk, hogy legyen test a neve, és ezzel el tudom indítani a virtuális gépet, letölti és indítja. Linux alatt a multipest a snap parancsal tudott feltelepíteni, Ubuntuban a 16.04 óta a gyári tartozik a snap, más Linuxokra a Snapcraft.io oldalról tudott feltelepíteni, azzal most nem foglalkozok, az egy másik videó témája lehet. Mielőtt feltelepítem, ránézek egy Snap Info multipasszel, hogy milyen verziót is kapok, illetve elérhető-e a multipass? Jól láthatóan elérhető a jelenlegi verzió, az 1.10.1-es, és kapsz némi infot arról is, hogy miket lehet vele elvégezni a telepítéshez egy sudo snap install multipass parancsot kell kiadnod, ami pillanat alatt felteszi a Snap segítségével. A multipass fent is van egy multipass version parancs kiadásával szépen látszik, hogy milyen verzió multipasszünk van, ez is rendben van és működik. Ha egy Multipass help parancsot kiadsz, akkor az megmutatja azt, hogy milyen parancsokkal tudsz dolgozni. Az egyes parancsoknak is van helpje, tehát nyugodtan mögé, hogy Help az adott parancsnak, és fogsz kapni információt, hogy azt hogyan kell használni. A virtuális gép indításához meg kell keresned, vagy tudnod kell a nevét a virtuális gépnek, egy fánydal a Jammire rákeresek, akkor szépen látszik, hogy van, ha Ubuntu-ra keresnék így magában, akkor ubuntu is van, az, az ugyanaz a gemmit adja, tehát ha Ubuntut kérek, vagy gemmit kérek, az ugyanazt fogja adni jelen pillanatban, hiszen az Ubuntu-nak ez a legfrissebb változata, de amúgy bármelyik konkrét verziót is kérheted a telepítés. És most maradok a Jamminél. A, a gép indításához egy launch parancsot kell használnod, a multipass launch, Utána megmondod az image nevét, tehát itt erre az image-re hivatkozok, ami elérhető, és utána egy mínusz némmel megmondom, hogy mi legyen a neve a virtuális gépnek, amit indítok. Elindítja, pillanat alatt letölti az image-et, és ebből elindítja a virtuális gépet. Ilyen pofon egyszerűen tudsz egy virtuális gépet létrehozni. Ez Windows alatt és Mac alatt pont ugyanígy fog működni. El is indult a virtuális gép, egy multipass listát tudod megnézni, milyen virtuális gépeit futnak, jelen pillanatban ez az egy darab tesztgépen fut. Tudok róla információt kérni a multipass info, valahol a virtuális gép nevét adom meg, vagy helyette minusz -minus az összes futó virtuális gépről kapok információt, jelen pillanatban ez az egy van csak, tehát csak erről kapok. Ha futatni szeretnék egy parancsot a virtuális gépen belül, hogy a multipass alapvetően egy parancsori eszköz, akkor az x et tudom használni, az X-eknek megmondom a virtuális gép nevét, amiben kutatni akarom. Használok két mínusz jelet ugye azért, hogy a következő parancs további paramétereit már a virtuális gépen belül értelmezze, és nem a multipass paramétereként, és kérek egy uname-at, látom, hogy ez egy Ubuntu, egy Linux kernel -le ami ebbe fut. Ha nem csak egy parancsot akarok kiadni, akkor a Shell-t tudom használni, tehát a multipass shell parancs, és a virtuális gép neve, az belép a virtuális gépbe, és mintha ha eséssáztam volna, így tudok benne dolgozni, meg tudom nézni, milyen parancsok vagy programok futnak benne. Teljesen alapüres, minimális Ubuntu gépet kaptam, amiben semmi extra nincs, teljesen jó arra, hogy teszteljek, és fel tudjam tenni bele azokat, amiket Szeretnék, ebből most kilépek, és így visszalépek a host gépemre. Ha le akarom állítani a virtuális gépet, hogy már ne fusson, de nem akarom törölni, akkor azt a stoppal tudom megtenni. Ez gyakorlatilag egy szabályos leállítást csinál. Ha most megint megnézem a list parancsot, akkor látszik, hogy ez egy leállt gép. Ha elindítani szeretném a leállított gépet, azt értelemszerűen a start parancsal tudom megtenni. Az pillanat alatt el is indítja azt és láthatóan ismételten fut a gép, és a futógépnél ugye itt ezt vetted már hogy van egy IP-cím. Ez az IP-cím ez elérhető a gépről, így ha bármilyen szolgáltatást futtatsz ebben a virtuális gépben, azt a hostgépről ezen az IP-címen el tudod érni, tesztelésre, fejlesztésre egy tökéletes lehetőség. Lehet újraindítani is a gépet, ha nem akarsz belépni, hanem egyszerűen csak a multipass-szel, ki, akkor egy Restart parancsot tudsz használni, és az újraindítja a virtuális gépedet. Amit, hogyha megnézzünk egy, volt egy exec parancsunk itt az előbb, egy uptime-al, akkor látszik, hogy nulla perce van, tehát újraindult a gép. Ha csak felfüggeszteni szeretném, tehát nem shutdown, hanem a jelenlegi futási állapot megőrzésével felfüggeszteni, azt a Suspend parancsal tudom megtenni, ez ugye sokkal gyorsabb is, mint a leállítás. Ugye itt nézem meg, hogy mi van, akkor látszik, hogy suspended állapotban van. Az újraindítás ebben az esetben is a starttal történik, tehát egy multipass start tesztel, elindítom. Ugye itt sokkal gyorsabb volt, hiszen a suspended állapotból sokkal gyorsabban vissza tud térni az életbe a gép. Jó, itt tudsz leállítani, indítani gépeket. Amit megígértem, ígértem, az, hogy megmutatom, hogy hogy tudsz csatolni mappát abból a könyvtárból ahol vagy illetve vagy a hostgépedről. ezt a multipass mount parancssal tudod megtenni. Meg kell mondani neki a hostgépen, hogy mit csatolsz. Én a pontot mondtam hogy az az a könyvtár amiben vagyok. Tehát azt szeretném hogy az a könyvtár amiből én most dolgozok az legyen csatolva a teszt virtuális gépen belül a host Ha nem adnám meg ezt a kettős pont hostot csak így test akkor ugyanabban a mappába csatolja ami mappa itt a hostgépemen tehát ez a doa felhasználó, tehát a per hon felhasználó mappájába vagyok, akkor ez a Homper per doa felhasználó mappájába kerül, de a virtus gépen belül a felhasználó Ubuntu, úgyhogy én inkább annak a felhasználónak a host a mappájába csatolom jelen pillanatban föl azt a könyvtárat, amiben én itt most vagyok. Ez megtörtént, hát most megnézzük, hogy itt mi van, túl sok minden nincs, de ha létrehozok itt egy dtxt txt ebbe a mappába, és megnézem a virtuális gépen belül, hogy mit látok, egy LS parancsa, akkor ez a DTXT file, ez bizony ott van. Ami azért érdekes, mert ott azt mondtam, hogy a host almapába kérem a telepítést, itt pedig mégis a látszólag ugye a felhasználó homecaiptárában adnám ki, hát de ha megnézzük egy PVD-vel, hogy valójában az X-ek hol adja ki a parancsot, akkor meglepődhetünk, hát bizony abban a host mappába, amit csatoltam. Miért? Honnan tudja? Egyszerűen tudja, hogy itt mi van csatolva, és Meppel. Tehát, amikor kiadok egy x parancsot, akkor automatikusan abba a könyvtárba fog a virtuális gépen belül tenni, ami könyvtárba a hostgépen gépen állok, ha a hostgépnek a könyvtára csatolva van a virtuális gépen belül. Úgyhogy ezt érdemes figyelembe venni. Ez egy hasznos tulajdonsága szerintem, ha egy sellel bemegyek, akkor viszont a shell az nem fog abba a mappába bemenni automatikusan, viszont szépen látszik, hogy van itt egy hostal mappá, ahol ott van az a dtxp fájl. Ha én abban a hostal ezt a DTxt fájlt letörlöm, és kilépek, akkor az a D.TXT fájl eltűnt a hostgépemtől is, tehát ez egy rendesen csatolás, nem bemásolta a fájlokat, hanem elérhető az a könyv, tehát, tehát amit ott töröl, töröl, amit létrehoz, létrehoz, tehát a virtuális gépen belül az a dolgokat meg tudod őrizni. A hostgépen ezzel a módszerrel hogy csatolod. Fejlesztésnél mondjuk egy programkönyvtárat könyvtáratnak hasonló tudsz ugye becsatolni, hogy az ott használható legyen és működjön. Ha már nincs szükséged a csatolásokra, akkor a Multipass Amount parancsal tudod ezt megtenni, így leválasztod. A nak megmondhatom azt is, hogy mit, tehát a konkrét dolgot, vagy csak a, a virtuális gép nevét adom meg, ebben az esetben a virtuális gépnek összes csatolását eltünteti és megszünteti. Jó, ez is megvan. Nézzük meg azt, hogy hogyan tudom törölni a virtuális gépet egy stop után, de egy stop nélkül is tudom törölni a virtuális gépet. Ha egy delete nyomok neki, akkor leállítja és törli a virtuális gépet. De ha egy multipass lista megnézem, hogy mi a helyzet, akkor ez a gép megvan, csak delete állapotban. Ha én mégis meggondolom magam, és szeretném ezt a gépet továbbra használni, akkor egy recoverrel rel vissza tudom hozni, és akkor már egy topd állapotú gépen van. Ha tényleg törölni akarom, akkor a Delete után, ugye ebből a Delete állapotban lévő gépeket a purge el tudom eltüntetni, ami minden törölt gépet eltüntet, ténylegesen törli a diskről, ettől kezdve már nem maradt virtuális gép itt számomra. Oké, nézzük akkor meg még azt az egy dolgot, hogy hogyan lehet automatikusan konfigurálni a virtuális gépet. Ezt ígértem, hogy a Cloud init tel ezt meg lehet csinálni. Ha a Cloud init ismered, akkor tudod, hogy mit kell csinálni, ha nem, akkor annak is érdemes utána nézni. Minden esetre itt most létrehoztam egy Cloud init konfigot, ami egy user data konfig. Ugye ezt mindig egy hashmark cloud config-gal kezdjük. Megadtam neki, hogy mi legyen az időzóna a virtuális gépemben, mi legyen a nyelvi környezet, frissítse a csomagadatbázist, illetve csináljon csomagfrissítést, és csomag és rendszerfrissítést is, illetve tegye föl nekem az MC-t, mint csomagot. Sok minden más is meg lehet vele csináltatni, az megint egy másik anyag része, hogy a Cloud Configot hogyan kell használni. Itt azt szeretném megmutatni, hogy a Multipass-szel hogyan használod, illetve egy pár plusz tippet is mutatok a multipass esetében. Még hozzá azt, hogy ugye egy Lámcsal ismét elindítom a gemmit, tehát az Ubuntu 22.04-et, azt mondom, hogy a neve a virtuális gépemnek legyen MC, megmondhatom neki a minus-minus CPU paraméter, hogy hány processzort kapjon, egyet, mekkora legyen a diszke, 8 gigas diszket adok neki, és mennyi memóriát kapjon, 1 gb memóriát adok neki, és egy Cloud adom meg ezt a user data YAML ami a... Cloud kell, és ez alapján ezt végre fogja hajtani. Ha ezt elindítom, akkor így egy picit lassabban fog létrejönni a virtuális gép, mintha csak egy teljesen üres virtuális gépet hoztam volna létre, hiszen minden, amit a Cloud Config-ban megadtam neki, az végre lesz hajtva, mielőtt itt visszakapom a promptot, hogy ez a gép készen van. Itt most is írja, hogy várunk arra, hogy az inicializáció befejeződjön. Ugye ez a csomagfrissítések és a csomagtelepítés az, amit itt meg kell várjak. Elkészült, működik, és ha most ebben a virtuális gépben, az MC nevű virtuális gépben futtatok egy MC parancsot, akkor van egy MC parancsom. Ez igen, ez abban a gépben van. Látszik is itt alól, hogy az Ubuntu kukacs MC gépen vagyok. Annak ellenére, hogy a parancsot kívül adtam ki, f 10 kilépek belőle, visszakaptam a promptot a host gépemen. Tehát nem indítottam benne sehát, hanem csak egy X-ekkel elindítottam és működik. Tehát látszik, hogy a itt az megcsinálta a dolgát, feltelepítette ezt a csomagot. Mi van akkor, hogyha én ezt az MC-t innen kívülről szeretném használni? Nincs MC a hostgépemen, csak hogy lásd, hogy itt nem működik. Föltehetném ide is, de nem akarom. Én a virtuális gépben szeretném használni. Erre való a multipass aliasz. Az alias használata, az is roppant egyszerű, egy multipass alias ezzel meg tudod nézni, hogy jelen pillanatban milyen aliaszok vannak. Jelen pillanatban semmilyen aliasz nincs. És hogyha egy multipass alias parancsa, azt mondom, hogy az MC virtuális gépen belül, ott ugye a kettős pont előtt a virtuális gép nevét adom meg, az MC parancs, az a hostgépen is MC parancs legyen. Na most ezt kétféleképpen tudod használni innen kezdve a hostgépen. Egyrészt, amit ő is ír, hogy ezt a parancsot kiadva, tehát ezt mondjuk egy exporttal így szépen kiadom, akkor bár is van MC parancsom, de ha nem lenne, ezt nem adnám ki, akkor egy multipass MC így is működik, hogy a multipass azt az parancsot adom meg, amit Aliasszal csináltam. És így is működik, de mivel ugye kiadtam ezt az exportot, ahol beraktam a pass -be a home könyvtáramban léző snapper könyvtárba a multipass common Bint. ettől kezdve, ha én itt kiadom az MC-t, akkor ugyanúgy az Ubuntu MC gépen, Elindult, tehát az Ubuntu felhasználó az MC-nek virtuális gépen indul el a Midnight Commander, és nem az én gépemem. Na no, ha itt most ugye megnézzük, hogy milyen aliaszaink vannak az aliasesbe, akkor itt szépen látszik az, hogy itt van, illetve hogy a working directory map ez okozza ugye azt, hogy a könyvtár mepperés, megtörtént a csatolt könyvtárhoz, hogy megtörténne, de ugye azt leválasztottam már, úgyhogy az, az nem történik meg. Letörlöm ezt az aliaszt, egy Analias-szal, akkor innen kezdve nincs ilyen parancsom, nem tudjuk futtatni, megszűnt ez az aliasz, ugye az aliasz, ezzel megnézem, látszik nincs, ezzel tudom törölni az aliaszt, illetve az is egy opció, hogy az Nalias-szal minden aliaszt törlek. Ez az összes virtuális gép összes aliaszat törli, ami be volt állítva, ez is egy ilyen opció. Oké, okay, erre a virtuális gépre sincs már szükségem, úgyhogy Törlöm, és egy Pergel tényleg eltávolítom, hogy ne foglalja a helyet. Nézzük akkor még meg, hogy mindez mekoesen hogy történik. Mekoesen a telepítéshez. Ugye itt az install a Multiplus Remper install az Install oldalon, a OS-t kell kiválasztanod, és itt van egy letöltés, ami egy PKG fájt le, neked ezt futtatod telepítet. Ennél szerintem jobb módszer, ha van a gépeden homebrew, akkor a homebrew valami view install al telepíteni, úgyhogy én ezt a variációt fogom megtenni, mert az már fent van a gépemen. Egy view install minus-minus cask pillanat alatt fel tudom telepíteni a multipass-t, és tudom használni. Értelemszerűen itt architektúra függő a dolog, tehát ez egy M1-es, amin én ezt megmutatom neked, tehát ennek megfelelő architektúrájú virtuális gépeket fogok tudni használni, nem fog tudni mást. Itt ugye értelemszerűen a mac a beépített virtualizációt használjuk, ha csak nem, kifejezetten kéred a multipass, hogy VirtualBox-ot használjon, feltéve, ha a VirtualBox fönt van. Itt is egy multipass versionnel meg tudom nézni, hogy milyen verziónk van, és itt is minden gond nélkül el tudok indítani egy teszt virtuális gépet egy lancsal, ami letölti és elindítja a virtuális gépet. Elindult a virtuális gép, ha itt most egy x megnézem a dolgait, akkor látszik, hogy ez egy Linux rendszer, ami abba fut egy 5.15.0-es kernel amit ugye itt észre kell venned, hogy az architektúra ebben az esetben AARC64, tehát az m 1 esnek megfelelő architektúrájú linux kaptam, nem fog tudni más architektúrát futtatni értelemszerűen. Itt ugyanazokat végig tudnám csinálni, pontosan ugyanúgy működik, mint a linux változatban, úgyhogy ezt nem csinálom ismét végig, hanem egyszerűen egy delete testtel eltávolítom ezt a virtuális gépet, és egy fjörzszel ténylegesen törlem. Így működik a multipass, ilyen roppant egyszerű használni. Sok sikert a használatához. Köszönöm szépen a figyelmedet, további szép napot, szervusz!